Ctp. E irrespectaculoas, descoperire de ultimor. Liviu Dragnea este nepotul lui Nicolae Ceauescu. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comentează în stilul său caracteristic informai potrivit cereia Cambridge Analytica, acuzat ce a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook în campania presubliniere dintelui sua Donald Trump I. în cea pro-Brexit, a încercat să-l angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din România. Dacă PSD ajunge se utilizeze serviciile Cambridge Analytica, acum se pare ce au dorit, dar nu s-au neles din preenite românii mândri ce sunt români, dar cam lenei, precum prietenii prietenilor, ar primi, numai pentru ei. Cu puin înainte de votul pentru prezideniale, nu îndemnul votai Dragnea, dar următoarea tire, Cercetătorii britanici de la Universitatea d'Addington, după analize ADN efectuate în jur de ele oltitele o descoperire de ultimor, Liviu Dragnea este nepotul lui Nicolae Ceauescu. E foarte probabil ca respectivul să din loc spre sechea de votare, scrie CTP, pe Facebook. Consultantul politic britanic Rupert Murray a declarat miercuri pentru agenția de Associated Press C. Mark Turbull, un oficial de rang înalt din cadrul companiei de analize politice Cambridge Analytica, l-a contactat în august 2016. Rupert Wolfenmura a prezentat un imeril pe care il ar fi trimis Mark Turmbule, două puncte, Ceea ce oferim este trimiterea unei echipe de două persoane în actuala echipă de campanie. Pentru a furniza consultant strategic sub asistent în mod activ în cursul campaniei. Wolf-Murray afirm ce a refuzat oferta deoarece el nu lucrează pentru partide politice. Nu este clar dacă firma Cambridge Analytica a avut vreun rol în alegerile parlamentare de subliniere urate în România în decembrie 2016, când subliniere tigată de Partidul Social-Democrat, PSD, cu circa 46 din voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Liberal, cu 20, precizează agenția Associated Press. PSD suscine, potrivit unui comunicat de presă, ce nu a lucrat sub liniere nici nu a solicitat o astfel de colaborare cu secele Cambridge Analytica, nici în perioada alegerilor generale din 2016, nici într-o alt perioadă înainte sau după acest scrutin electoral.